Хвора на спинальну м'язову атрофію трирічна Софія Коваль ходить з упорою, тренуючи м'язи ніг. Дівчинка розповідає, кілька днів тому її виписали з лікарні. – Як ти себе почуваєш? – Всіду. 2 лютого Софія Коваль в одній з німецьких лікарень отримала генотерапію препаратом Золгензма, розповідає мама дівчинки Анна Коваль. Ми продовжуємо щодня ходити в лікарню, здавати аналізи для контролю показників. І ми сподіваємося, що дуже швидко всі показники повернуться до норми, і Софійка буде набиратися сили. Щодня. Бабуся дівчинки Валентина Мочелюк розповідає, чому Софійці потрібно було якнайшвидше отримати генотерапію препаратом. Все, коли він заміняє того, той, той білок, який немає в організмі. Він, ну, звісно, що він не може повністю замінити. Просто не, не вірили, що це вже нарешті ми дійшли до того моменту, коли вже отримали це, це наше таке лікування, яке Врятувала нашу Софійку. За словами бабуся, до півроку її онучка перебуватиме під щоденним наглядом лікарів. Не, не, не можуть сказати, скільки потрібно буде часу, щоб воно прийшло в норму. Коли вже трошки прийдуть показники до норми, тоді, напевне, вони займуться реабілітацією. Реабілітація таким діткам потрібна постійно. Постійно, і чим більше її є, такої професійної. Тим краще дитина відновлює свої м'язи. У Софійки є поки слабкі м'язи, каже бабуся. Ми так сподіваємось, що вона найближчим часом, ну вже, як прийдуть показники в норму, прийде реабілітацію, що найближчим часом вона все-таки зможе зробити свої перші кроки самостійно. Вона старається ну, стояти, але вона без ортезів які короткі чобітки, вони такі дітки, що взагалі не можуть на них. Тільки з тими ортопедичним взуттям, як розповіла Валентина Мочалюк, завдяки небайдужим до долі Софійки людей за півтора року зібрали майже 65 мільйонів гривень на дороговартісний препарат 95% від необхідної суми. За меценатів жителі Хмельниччини та волонтери з різних регіонів України. Вони збирали гроші на благодійних ярмарках, забігах, тренуваннях та лотереях. За словами бабуся, наприкінці листопада одна з німецьких лікарень погодилась провести генотерапію за рахунок страховки. Всі витрати страхова компанія. Покрила. Ми теж як знали, що вже Страхова погодила це все, ну, я кажу, виразити емоції – це неможливо. Задоволені тим, що погодила Страхова і ті гроші, які в нас є, ми зможемо допомогти другим діткам, які теж дуже потребують. Бабуся Софії Анна Коваль каже, сумує за онучкою. Спілкуємося постійно, то по відеосвязі, то так. Постійно, що вона розказує все, вона така чобетуха, хоче приїхати сюди на Україну, до бабусь, хоче сюди, хоче ходити бігати. Що про що вона мріє? Що я скоро піду в садочок і з дітками буду бігати і гратися і пригати. Це її мрія, сонечкина. Надіємося, що вже як хоч пройде перша реабілітація після подачі уколу, надіємося, що скоро приїдуть. Друге лютого бабусі вважають другим днем народження своєї онучки. Так, як чекали її, так і ми чекали цього укола. І дякувати Богу, і страхові, і людям люди допомагали, і молилися всі. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.